الله. أعوذ بالله السلام عليمنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البحوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تمسك بهديه الى يوم الدين وبعد فقد تطرقنا في المجلس الماضي بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا تحدثنا عن ثلاثه مسائل المساله الاولى عرفنا فيها مصطلح اهل السنه والجماعه وانه يطلق على السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية وأتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من المنزهة وكذلك تحدثنا عن تعريف علم التوحيد في اللغة في الاصطلاح ثم ذكرنا موضوعه وثمرته وذكرنا أيضا فضله وواضعه واسمه واستمداده وحكم الشرع فيه ومسائله وتكلمنا ان ادله الاثبات اثبات العقيده فهي اما ادله نقليه واما ادله عقليه وقلنا المقصود بالادله العقليه وهي القران الكريم والحديث او السنه المتواتره وكلاهما من قبيل قطعي الثبوت بشرط أن تكون دلالتها قطعية أي أكون أي يكون قطعي الثبوت قطعية الدلالة أي لا يحتمل التأويل والمصدر الثاني وهي الأدلة العقلية وهو علم المنطقي وغيره من العلوم المساعدة على إثبات العقائد وهم بثوث في كتب العقائد ثم تكلمنا عن حكم تعلم المنطق باعتبار أن ذكرنا المصدر الثاني وهو العقل ثم عرفنا المنطق وذكرنا أسماءه وذكرنا المذاهب فيها وقلنا أن فيها ثلاثة مذاهب مذهب من التحريم ومذهب من الصلاح والنووي والصيوطي وغيرهم لأنهم قال أنه فيه مفسدة راجحة والمذهب الثاني أنه من الفروض الكفائية وهذا مذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه والمذهب الثالث وهو القائل بالجواز لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه ومارس الكتابة والسنة وهذا مذهب جماعة من المحققين ومنهم الإمام العلامة الفقيه الأصولي الشيخ تقي الدين السمكي الشافعي رحمة الله عليه وقلنا أن في العصمة أرخة أكثر العلماء على هذا المذهب وأنه كما قلنا أن في العصول متأخرة على ترجيح المذهب الثاني وأنه يجب على طربة العلم كفاية أن يدرسوا هذا العلم وخاصة لمن عنده أهلية للرد على شبه والشكوك الملاحدة وغيرهم فهو يعتبر من الفروض الكفائية وكما قلنا القاعدة التي تقول ما يتوقف عليه فرض الكفاية فهو فرض الكفاية واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى باعتبار أن آآ الإمام آآ الحجة إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه المتوفى سنة ألف و آه و41 بعد الالف للهجرة من هجرة سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من السادة الأشاعرة فلابد أن نعرف من هم الأشاعرة ومن هو إمامهم قبل أن, تع... أن نعرف بترجمة الإمام اللقاني نعرف من هم الأشاعرة آه على كل حال الأشاعرة هم أتباع حبر الأمة الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل وهو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إذن الأشاعرة من ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مولده ولد رضي الله عنه بالبصره بالعراق سنه 60 بعد المئه الثانيه من هجره سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسكن بغداد الى ان توفي بها انه ولد بالبصره ثم سكن بغداد الى ان توفي بها اينه انه مقبور ومدفون في في بغداد العراق توفي سنه خمس أربعين وعشرين بعد المئة الثالثة من هجرة سيدنا الرمضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيوخه آه الإمام أبو إسحاق المروزي الفاقيه الشافعي والإمام بن الشافعي والإمام أبو خليفة الجمحي والإمام زكريا الساجي وأخذ عنه الحديث أخذ عن الشيخ العلامة سيدي زكريا الساجي العلم الحديث وشيخه الأول في لما كان معتزليا هو الإمام أبو علي الجبائي وهو شيخ المعتزلة وهو زوج أمه أي أن أبو الحسن الأشعري كان ربي كان ربيبه أخذ عنه علم الجدل والنظر فصار من أئمة المعتزلة لأنه لما اخذ عن هذا الامام شيخ المعتزله في عصره وهو زوج امه ابو علي الجبائي فتمرس علم الجدل وعلم النظر فصار من ائمه المعتزله الذين يشار اليهم بالبنان والذي كان قويا في المناظرات والمجادلات والحوارات العلميه التي كانت بين المعتزله وغيرهم. اعتزاله قال الحسين بن محمد العسكري كان الاشعري تلميذا للجبائي، الجبائي الامام ابو علي الجبائي وكان صاحب نظر وكان الجبائي صاحب صاحب تصنيف وقلم، اي انه كان يصنف ويكتب إلى انه لم يكن قويا في المناظره، يعني ابو الحسن الاشعري كان لسان المعتزله لأن أبا علي الجبائي كان قويا في التصنيف، وهذا كثير عند العلماء، قد تجد عالما كبيرا قوي في التأليف ولكنه ليس قويا في المناظرة. وليس قويا في المحاضرة، وليس قويا في إلقاء العلوم. ليس قويا في التدريس. هكذا كان أبو علي الجبائي، فتح أنه أنه كان قويا في يقول الحسين بن أحمد العسكري لم يكن الجبائي صاحب كان صاحب تصنيف مناظرة ولم يكن قويا في المناظرة. فكان إذا عرضت مناظرة قال للأشعري قال لي بني زوجتي يعني ربيبه نبعني نبعني لكوني أبي الحسن الأشعري كان قويًا فيه في المناظرة وبقي سبحان الله بقي الإمام أبو الحسن الأشعري يذب ويدافع عن الاعتزال وعن المعتزلة أربعين عامًا أربعين عامًا ثم رجع عن أقوالهم ورقي كرسيا في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته لأنه أربعين سنة وهو متمرس تمرس عقائد الاعتزال ورق عقائد الأخرى والرد عليهم وكان مناظرا قويا وكان صاحب نظر قوي ثاقب إذا بعد أربعين سنة في مسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة نادى على صوته بأن رقية كرسيا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان بن فلان يعني أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها سبحان هذه هذه من اعظم عقائد المعتزله قولهم بخلق القران ونفيهم لرؤيه الله ومساله خلق الافعال يرون ان المخلوق ان البشر او ان المخلوق يخلق افعاله اذا كان شرا وانا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزله واخذ من حينئذ اذا في الرد عليهم وسبب رجوعه كما يقول العلماء إلى مذهب أهل السنة أنه لما تبحر في كلام الاعتزال كان يرد الأسئلة على استاذه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا كان يرد الأسئلة على أبي علي الجبائي وكان لا يجد فيها جوابا شافيا فيتحير في ذلك فحكي عنه أنه قال وقع في صدري في بعض بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت الله عز وجل أن يهديني الطريق المستقيم ونمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أي أن أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بعد 40 سنه تمرسه لعقائد الاعتزال مدرسه الاعتزال ما مع قوه نظرها وقوه استدلالها العقلي وردها على الفرق الاخرى من الجبريه والقدريه وال والرافضه والخوارج وغيرهم قال فصليت ركعتين في الليل وبكيت لله عز وجل وسالت الله عز وجل أن يهديني الطريق المستقيم، فنمت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. فشكوت إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما بي من الأمر. كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية فقد رأى الحق وفي رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة قال فشكوت إليه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام ما بي من بعض الأمر من الأمر والحيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بسنة هنا جاءت كلمة أهل السنة عليك بسنتي أي بطريقة فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار أي في السنة فأثبته ونبذت ما سواه وراء ظهري عقيدته كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه أن عقيدة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه اجتمع عليها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنفية وفضلاء من السادة الحنابلة ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في في زمانه أبو عمرو الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري وأقره على ذلك التقي السبكي وما نقله فيما نقله عنه ولده التاج اي التاج الدين السبكي، يعني التقي الدين هو ولد شيخ الدين السبكي. كأن هذه الرسالة أمضى فيها كبار المشايخ. العز عبد السلام يمثل السادة الشافعية وأبو أبو عمرو الحاجب يمثل المالكية وجمال الدين الحصيري يمثل السادة الأحناف. ثم قال اما مذهبه الفقهي فاختلف اختلاف كبير وان كان كما قيل كما قال بعض مشايخنا ان كل دا مدرس للجوهره ينسبه الى مذهبه قيل انه كان حنفي المذهبي وقيل انه شافعي وقيل انه مالكي بل كان يقول للحنابله انا على مذهب احمد نعم وإن كان الأكثر على أنه كان شافعيا ومطلع على أراء المالكية باعتباره موجود في العراق وكما تعرفون العراق يتنازعها ثلاث مذاهب وأربعة مذاهب كلها موجودة الحنبية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة لعله كان مطلع على المذاهب كلها رضي الله عنه وأرضاه وكان يفتي بالمذاهب الأربعة كما كان بعض المشايخ الذين يسمون بالمذاهب لاطلاعهم على المذاهب الاربعه ولا عجب بذلك نعم فهو كان كثير الاطلاع وكثير المطالعه مصنفاته كان الامام ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه عرضاه عجبا في الذكاء وقوه في في الفهم له تصانيف جمه تقضي له بسعه العلم فقيل بلغت مصنفاته ثلاثة ومئة كتاب منها إمامة الصديق رضي الله عنه أرضاه وإما كتاب الرد على المجسمة ومنها كتاب مقالات الإسلاميين ومنها كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومنها كتاب رسالة في الإيمان ومنها كتاب مقالات الملحدين ومنها كتاب الرد على بن الرواندي وغيرها كما قلنا بلغت 300 كتاب ومصنف رضي الله عنه وارضاه. اما عن علمه كما قال إمام الأسفرايني كنت في جنب الشيخ ابي حسن الباهلي كقطره في البحر. يعني يقول الاسفراييني كنت في جنب الشيخ ابي حسن الباهلي كقط في البحر. قال الشيخ ابي ابو الحسن الباهلي كنت انا في جنب الشيخ الاشعري كقطرة في جنب البحر الإسراك�iyの言い يقول أنا في جنب أبي الحسن الباهلي كقطرة في جنب البحر هذا أبو الحسن الباهلي الذي كان بحرا في العلم قال كنت أنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة في جنب البحر وقيل للإمام العظيم حامل لواء مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وارضاه الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني رضي الله عنه قال كلامك أفضل وأبين من كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله قيل له يعني قيل له كلامك أفضل وأبين من كلام أبي الحسن الأشعري كما تعرفون أن آه الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني هذا من مجددي مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وهو الذي قعده وأصله ووسعه وألف ألف فيه المؤلفات الكبيرة فقال به عن مادحا له قال كلامك افضل وابين من كلام سيدي ابي الحسن الاشعري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى فقال ماذا قال ابو بكر من الطيب الباقلاني رحمه الله قال والله ان افضل احوالي ان افهم كلام ابي الحسن رحمه الله شوف افضل احوال هذا المتكلم الكبير النظار الكبير وهو أبو بكر الطيب الباقي حامل مذهب الإمام أبي الحسن يقول أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن رضي الله عنه وأرضى وعدة هو الإمام المجدد على عدة الإمام أبو الحسن أشعري من المجددين من القرن الثالث على رأس المئة الثالثة المشار في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فقالوا أن أبو الحسن الأشعري هو مجدد المئة الثالثة القرن الثالث وصوب الإمام بن عساكر رحمه الله هذا القول بانه مجدد للقرن الثالث، للمئة الثالثة. وقال عنه وترجمه الحافظ ابو بكر البغدادي في تاريخ بغداد بقوله: ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والجهمية والخوارج وسائر اصناف المبتدعة. كذا يقول الحافظ ابو بكر البغدادي في تاريخه بل وصفه المؤرخ ابن عماد الدين الحنبلي قال هو الامام العلامه البحر المتكلم صاحب المصنفات قال ومما قال ابن عماد الحنبلي وصفه بانه بالامام العلامه البحر الفهامه المتكلم صاحب المصنفات وصفه بهذا الأوصاف كلها ثم قال ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية فأبان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج مناظرته مع شيخه ونظر شيخه قال مناظرته مع شيخه الجبائي اي ابي علي الجبائي نظر شيخه قال مناظرته لشيخه ابي علي الجبائي التي قسم فيها ظهر كل مبتدع مرائي الله الله وقال ابو بكر بن القاضي شهبه في طبقاته الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري البصري إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين ويقول الإمام السبكي رحمة الله عليه في طبقات الشافعية اعلم أن أبو الحسن أي سيدي أبو الحسن الأشعري لم يبدع رأياً ولم ينشئ مذهبا، اي انه لم يحدث شيئا جديدا، لم يبدع مذهبا جديدا. ولم ينشئ مذهبا، وانما هو مقرر لمذهب السلف. مناضل عما كانت عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالانتساب اليه انما هو بانه عقد عقد على طريقه السلف. نطاقا وتمسك به عقد على طريقة السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا أما عن عيشته وحياته فقالوا كان قانعا متعففا زاهدا وكان يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن أبي بردة عام بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لعاقبه وكان فيه مدعابة ومزح كبير رضي الله عنه وأرضاه أما عن عبادته وتهجده روى ابن عساكر بسنده إلى أبي الحسين الصراوي أنه قال كان الشيخ أبو الحسن يعني الأشعري رضي الله عنه قريبا من عشرين سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العتامة بوضوء العشاء إنه كان لينام إما مطالعا إما مصليًا ذاكرًا تاتاري لله عز وجل وكان رضي الله عنه لا يحكي عن اجتهاده شيئا إلى أحد أما عن أعيان مذهبه أي من, من نقل مذهب الإمام ابي الحسن الأشعر رضي الله عنه أرضاه أبو الحسن الباهلي رضي الله عنه الإمام أبوك القفال الشاشي والقاضي أبو بكر محمد بن طيب الباقلاني البصري والإمام أبو علي الدقاق النسابوري والحاكم النسابوري أبو عبد الله محمد بن البيع والإمام أبو يسحاق والإمام الجويني والإمام الغزالي والإمام الرازي والإمام الآمدي والإمام الإيجي والإمام السعد سعد الدين التفتزاني والإمام الشريف الجرجاني وكثير من العلماء هم على مذهب الساد الأشاعرة كالإمام النووي شارح صحيح مسلم صاحب رياض الصالحين والإمام بن حجر العسقلاني شارح البخاري في كتابه الكبير فتح الباري وغيرهم آلاف مؤلفة وقد جمعها بعض مشايخنا وصلت الآلاف من العلماء هم على مذهب سيد أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه نفعا عن الله ببركاته وعلومه في الدارين بعد أن عرفنا من هم الأشاعرة وعرفنا تعريفا موجزا بالإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه ونفعنا عن الله به جدير بنا أن نعرف بصاحب المنظومة صاحب الجوهرة منظومة الجوهرة التي ألفها الإمام إبراهيم اللقاني إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه ويقال أنه ألفها في ليلة واحدة بإشارة من شيخه في التصوف شيخه في التربية والتصوف الشيخ أحمد عرب الشرنوبي رحمه الله انظروا إلى أدب العلماء مع مشايخهم أشار إليه فقط أن يؤلف منظومة مصنفا يستفيد منه الأمة فألفها في ليلة واحدة ألفها في ليلة واحدة ومنظومة الجوهرة الإمام اللقاني وتوفى سنة 41 بعد ال1000 للهجره وتكون من 40 و 44 بعد ال100 140 بيت ألفها في ليلة واحدة كما قلنا وهي من افضل المنظومات واجمعها مع صغر حجمها فهي 144 بيتا الامام اللقاني صاحب الجوهره هو الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسين بن علي بن الولي الشهير محمد بن هارون أبو الأمداد الملقب ببرهان الدين اللقاني المالكي مذهبا الأشعري معتقدا أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث والدراية والتبحر في علم الكلام وأصول الدين والاعتقاد التوحيد وكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوى في وقته أما عن فضله فالإمام اللقاني رضي الله عنه كان قوي النفس عظيم الهيبة يصف وقته في الدرس والإفادة وكان له نسبة وهو قبيلته إلى الشرف لكن لا يظهره كان شريفاً مع ذلك لا يظهره تواضعا منه وقد جامع بين الشريعه والحقيقه وله كرامات خارقه وصاحب كرامات كما قال في جوهرته واثبتا للاولى الكرامه ومن نفاها فم كلامه والخارق الكرامه كما سياتي في بابه والامر الخارق الذي يظهر على يظهره الله عز وجل على ولي على يد وليه فله رضي الله عنه وارضاه كرامات خارقه ومزايا باهلة. اما عن شيوخه فقد اخذ الامام اللقاني رحمه الله عن كثير من المشايخ وقد افرد لهم كتابا ومصنفا ومؤلفا سماه نثر الماثر في من ادركا من القرن العاشر. يذكر ذكر فيهم ما ادركا ما ادركه من العلماء في القرن العاشر رضي الله عنهم وارضاه. ومنهم من الساده الشافعيه العلام الكبير علامة الإسلام محمد بكر الصديقي رضي الله عنه وأرضاه الشافعي ومن السادة الأحناف السادة الحنفية شيخ الإسلام علي بن غانم المقدسي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه من أصحابنا السادة المالكية الشيخ سد, الشيخ سد الشيخ محمد السنهوري رضي الله عنه وأرضاه ومن مشايخه في الطريق في التصوف الإمام أحمد عرب الشرنوبي وكما قلنا الفضل لله ثم له في هذه المنظومة إذ هو الذي دفعه أشار إليه أن يؤلف منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة أما عن تلاميذه فهم كثر كذلك منهم ولده الشيخ عبد السلام وعبد السلام اللقاني كان عالما وقد شرح منظومة أبيه له منظومة له شرح على جوهرة التوحيد ومن تلاميذته كذلك الإمام العلام الكبير الراوي الكبير المسل الكبير الإمام شسدين البابلي وكذلك من تلاميذته الإمام عبد الباقي الزرقاني رضي الله عنه أرضاه وغيره مما لا يحصى كثرة ولم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة منه قالوا لم يكن أحد في عصره أكثر طلبة وتلامذة منه هذا لأن الله عز وجل جعل فيه القبول وإذا أحب الله عبدا كما جاء في حديث البخاري نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فينادي جبريل عليه السلام أهل السماء فيحبه أهل السماء ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض فيوضع له القبول في الارض رضي الله عنه وعن العلماء العاملين جميعا اما عن مؤلفاته فقد الف الامام ابراهيم بن ابراهيم اللقاني المالكي الاشعري رضي الله عنه ارضاه تاليف كثيره نافعه ورغب الناس في استكتابها وقراءتها وأكمل كثير منها ولم يكمل باقيها من منها ما أكمله وطبع منها ما بقي مخطوطا ولم يكمله أما عن وفاته رضي الله عنه وأرضاه توفي رحمه الله رضي عنه وهو راجع من الحج سنة إحدى وأربعين وألف من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفن بالقرب من عقبه ايلا بطريق الركب المصري هذه ترجمه للامام آآ آآ الامام ابراهيم اللقاني رحمه الله عليه وابتدا منظومته بقوله ونسد اثلت ابيات ان شاء الله تبركا لنشرحها الاسبوع المقبل ان شاء الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله ارجو في القبول نافعا امين والله ارجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا اللَّهُ نسال وفقنا ما يحب ويرضى صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا